Hamınıza salam dostlar. Bu gün videoda sizinlə və bu gün yemək video ilə İtalyan pizza seyəcəyik. Bax, evə başlayaq. Başlayaq. 2 stakan unumuz var. Buyur, əhət onu ə... tökün incə. Aha, tök. İkisini də tökəm. Hə, sənə. A, belə olsun. raz maya. Qəbulsan. Mm -hmm. e, i̇ndi birinci duz səpəcəyi. Hətq qırağlarına duz səp, duz səp qırağlarına. Yəni yumurtanı kərim dostlar. E, yumurtanın, e, yumurtanın ortasına. A, əminəm düşmədiyinə. düşür. ortasını aç, duzu qoyaq. Belə dostlar, xəmirimizi yoğurduq, indi bunun üçünə streç film sərib, bunu ə, mayalanmağa qoyacaq. Item selected. Belə dostlar, indi malzəmələri doğrayacaq. Burada qalbasamız və ə, toyuğumuz var, didilmiş toyuq. Ə, burada... Ə, hələmizə bir dənə pomidor var. Onu başlayaq Biber az qoymaq üçün bir dənə götürürəm. Bir bir dənə bibərini qəbul eləy görək. Zeytun və bunla var, şey, nədir bu? dalı, bir də zeytun. Sonra şey var. İndi də sos hazırlayacağıq. He. necə kəsəm? Yəni, yaxşı pomidor. Yox, sən Bir dənə başlamaq üçün məhzik növəlik doğradım və bunu da indi yarıya böləcəm hərəyə bunun biri Büyük. əslində çoxdur ama yenidə çoxdur hədə həm toluq, həm qalbasa eləmək istəmədiyim üçün istəyirsən hədə biraz bir az də bilərsən qalbasa o birisi daha yaxşı qalbasa da qətira bilərim onu birək istəyirsən öz tərəfdə o qalbasa da bilərsən mən istəmədiyim üçün iki cür qalbasa var biri açıq rəngli, biri isə belə tün Mən bundan xoş duyuram deyə Həm də pizzamız toyuqlu olduğu üçün Heç söz deyirin, amma yeməmək istəyə bilərsəm Deyil Dəyək ki, o, yeməmək yiyiləndirdim mənələməksə Ona nəsə eləmişsən qalbası? Elmə eləməmişəm, özləri eləmək istəyir salçıları Eləmiş olabı, vallı ki, şeylər var Nə onun dolu zəti olduğunu təsbit edəm ki Dolu nə Oldu yer. Əslində çox adam deyirəm ki, boş şeydir. Çox gözəldir bu. Oyun yeri bəyə. Nu, deməli belə qulluq. Mənim zeytunlarım. Əhətdən doğrama taxtası böyük olduğu üçün, bir götürəm. Yəni onu, yəni mən limçəyə qoyuram doğradıqlarımı. Oysa, bizdə çəkəcəyik. Mən çəkmənəm, artı dərtif eləyir. Mən, də də hə? Mən çəkdim kameramanlığa. Və dostlar, sosumuzu hazırladıq və 5 dəqiqə pişmiş peçimizə qoyuruq. 5 dəqiqə pişmiş peçimizə qoyuruq. 5 dəqiqə qızmış təmirimizə. Düzdür, ha, ha, ha. O, da darçının eynə yaxşı gəlib möhtəşəm. Görək, darda necə olacaq? Səncə də necə olacaq? Məncə iyi dar çox məncə. Bu də hazırlaşıq, üstünə də hazırlaşıq, hamona çıxı giyir. Hı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı Gözəl və dolu, canını çəkə bilər, amma gün inşallah kanalı böyüyəndə sizə bunu olur, görüşmək yək. Dominoxdan yüz kütü biz də alıb, sizə və üzünüz yiyək. İndi dostlar, biz bunun üstünə rəndələnmiş peynir səpəcəyik. Və dostlar, lətkə peynirimizi tökəcək. Süzülmüş əsil, kəsilmiş əsil sezar peynirimizi tökürük. Artıq qoydu 220 dərəcədə, iki tərəfli qoyduq və baxın, neçə dəqiqə qoyuruq lətvə? Mən 15, 15 də dəqiqədə. 15, dəqiq. 15 dəqiqədə pişəcək? Bəli. Oo, oh, nə deyəcək, mələ bilim, bir-iki saat hələ pişməlidir. Yəni, özümün səkimlidir, hello, taksim, yəni, Belə oldu, bizəmaz pişdi sonunda, bir dənə yiyəcəyik. Üstü dondur və yaxşı oldu, belə pişirdik. Çox yaxşı bir şəkildə oldu. Mən səbisizlənirəm yemək üçün. Dadına baxbaqalım. Pişirib görək. Nə, baxın. Çox sağ olun, baxşam. Belə Sağ olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olmaqdalım.